صاروخ الشيطان الذي وصفه الرئيس الروسي على أنه لا مثيل له وهدد به العالم أجمع قبل التفكير في شن ضربة مضادة لموسكو السلاح الجديد في يد مطرقة روسيا صاروخا من طراز سارمات السلاح الجديد ذو المدى البعيد جدا فهل يلوح بوتين لبداية الحرب العالمية الثالثة؟ منذ الوهلة الأولى التي قررت فيها موسكو غزو أوكرانيا انقلب عليها دول العالم أجمع اكثر من دولة فرضت عليها العقوبات لكي تحجمها اقتصاديا ووصل الامر الى انفصالها عن العالم اجمع وفي الوقت الذي تساند فيه الولايات المتحدة الامريكية ودول الغرب اوكرانيا عبر امدادها بالاسلحة وتهديدهم من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرر الاخير ان يطلق مدافعه في وجوههم. ضارباً بكل تهديداتهم عرض الحائط من خلال إعلان الجيش الروسي أنه أجرى أول تجربة ناجحة على صاروخ باليستي ثقيل عابر للقارات من طراز سارمات الذي أطلق عليه اسم الشيطان، وهو سلاح من أسلحة الجيل الجديد تحديداً الجيل الخامس، ويعد هذا السلاح سلاحاً من أسلحة المدى البعيد جداً. والأخطر هو أن الصاروخ الروسي الجديد قادرًا على التفوق على جميع الأنظمة الحديثة المضادة للطائرات، ومن المنتظر أن يتفوق صاروخ سارمات أو الشيطان الذي يزيد وزنه عن 200 طن على صاروخ فويفودا الذي يبلغ مداه 11000 كيلو متر، حيث أن صاروخ سارمات يعد الأقوى من نوعه في العالم، وهو السلاح الذي لا يوجد مثيل له في العالم. والمفاجأة هي أن الأمريكيين هم من أطلقوا عليه اسم الشيطان ويتميز هذا الصاروخ إلى جانب قوته الفائقة ومداه البعيد جدا بقدرته على حمل رؤوس نووية أو مركبات مدمرة بالإضافة إلى الرؤوس المتفجرة التقليدية كما يندرج هذا السلاح في إطار سلسلة صواريخ أخرى قد قدمها فلاديمير بوتن في عام 2018 على أنها أسلحة غير مرئية وتشمل هذه الصواريخ كينجال وافانجارد الفرط صوتية وقد استخدم الكريملين صواريخ كينجال في المرة الاولى في شهر مارس الماضي والتي تم من خلالها ضرب اهداف حساسة وهامة في اوكرانيا وعندما اطلق بوتين تصريحته عن هذا السلاح قال ان الصاروخ سارمات ليست له حدود عندما يتعلق الامر بالمدى بالإضافة لأن صاروخ الشيطان يمكنه إصابة أهداف من خلال عبور القطب الشمالي وكذلك القطب الجنوبي وهو ما يدل على قدرته الساحقة والمدمرة كما صرح بوتين قائلا هذا حقا سلاح فريد من نوعه سوف يعزز القدرة العسكرية لقواتنا المسلحة وسيضمن أمن روسيا في مواجهة التهديدات الخارجية وسيدفع إليك الذين يحاولون تهديد بلدنا بخطاب متفلت وعدواني إلى التفكير مرتين في تهديد صريح أمني لأي دولة قد تفكر مجرد التفكير في توجيه أي ضربة للكرملين وأشار بوتين مؤكدا أنه تم استخدام مكونات وأجزاء من الصناعة الوطنية حصريا وفي تطور عسكري لافت على واقع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية التي باتت على أبواب شهرها الثالث ويرى الخبراء ان اطلاق هذا الصاروخ الروسي يندرج كحلقة اخرى في سياق اجواء سباقات التسلح واستعراضات القوة التي زادتها الحرب الروسية الاوكرانية سخونة وحدة